وهل يجوز عند الضروره ارضاع الرجل الكبير كما في قصه سالم مولى ابي حذيفه ارضعيه تحرمن عليه وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من اخوانكم من اخوانكم فانما الرضاعه من المجاعه. الصواب انه لا يقع. الرضاعه الكبيره لا ياتي به تحريف وهذا ما قال العلم الجمهور العلم خاص بسالم وسالم بن سعيد وكما اتى هذا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشه فالصواب ان الرضا الكبير لا يؤثر ولا حكم له وانما يؤثر من في الحولين للحديث من ظلم الإخوانكم فانما لنا الله من مجاعه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين ولحد لا رضى الا في الحولين فإن آخر لا رضا الا ما اعتقل الاله وكان قبل الفطام والصواب ان الرضاء انما يحرم اذا كان في الحولين نعم محمود على الخصوصيه هذا هو الامر يحميه